Катерина Мельничук та Арсен Мавсисян сьогодні урочисто зареєстрували шлюб. Пара знайома – два роки. Про шлюб думали давно, але узаконити свої стосунки зважили тільки зараз. Кажуть, війна – то не завада. У Львові, у місті весни. Ми приїхали туди відпочити разом з друзями. Ну, і я тоді признався Каті в своїх почувствах. З тих пор ми місті. На самом деле это все, это какие-то, это череда чудес и порой спонтанных решений. Ну, я, я давно готов был жениться на Кате, но я никогда не думал, что вот, вот прям в таких условиях сейчас. Ну, это, это очень много совпадений, которые вот в, в итоге, ну, в конечном счете нас вчера просто за руки взяли и сказали, давайте мы вас поженим. Ну, и мы поняли, что препятствий к этому нет никаких. Вчора на заявлення написали, сьогодні от, ми можемо… У нас теж колечки будуть із проволочки, Арсена. Да. Одружитися Катерину та Арсена підбила інша пара – їхні друзі – Уляна та Ярослав. Вони теж сьогодні одружилися – молодята-волонтери. Зареєструвати шлюб на полеглые их коллеги. Мы вчера поехали волонтереть вот, на Шевченко в ЗАГС и возили Ольгу из Красного Креста. И она уже, когда мы ее подвозили обратно, она спросила, говорит, вы расписаны? Мы говорим, нет, и она такая, ну пошли, сейчас распишут. Вот. <laughs> мы думали, как, что... Нас как они расписаны? Они думали, что... Как они расписаны? Они думали, что... Как спортивных так Они думали, <laughs> Но вот на сегодня все назначили так торжественно и неожиданно. И вообще, как, вообще это как-то такое... Это очень... сказка. Да. Дончиного шлюбу під час війни батьки Уляни Бозій не чекали, але рішення молодят підтримали. А любов побіж війну. Повідомляєте, це, це найголовніше, що любов побідіть все одно війну і війну та добре не буде. Реєструвати шлюби під час війни в Миколаєві не припинили, говорить головна спеціалістка Заводського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Молчанова. Враховуючи такі буримні часи і бажання людей укладати шлюб, зрозуміло, що чекати місяць, ну вже ми всі розуміємо недоцільно, ситуація вимагає іншого шляху вирішення питання. Тому спрощена процедура на сьогоднішній день вирішення питання щодо реєстрації шлюбу. Тобто наречення можуть звернутися до відділу державної реєстрації, подати заяву і одразу ж одружитися. Від початку війни відділом державної реєстрації активів цивільного стану Заводського району міста Миколаєва було зареєстровано 20 шлюбів. Ольга Орда, Олександр Пан. Новини на суспільному. Миколаїв.